يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وانا اكره مساء. ايها الاخوه حينما يفكر الانسان ان يطفئ نور الله يكون احمر. لو رايت رجلا يتجه الى الشمس وينفخ بفمه حتى يطفئها تحكم بخلل في عقله. إن البشر جميعا لو اجتمعوا لا يستطيعون إطفاء ضوء الشمس. فكيف يستطيع إنسان أن يطفئ نور الله عز وجل؟ الحق كالجبل الشامخ. لو أن أهل الأرض جميعا ائتمروا على هذا الدين لا يستطيعون. يتحدثون كثيرا. يتوعدون كثيرا لا لان اهله اقوياء هم اضعف خلق الله بل لانه دين الله وانت ايها المسلم لا تقلق على هذا الدين انه دين الله والله سبحانه وتعالى يمكن ان ينصره باعدائه دون ان يسعيه ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا بهذا الدين أن تكون جلدياً للحق وخادماً بهذا الدين إذا من عاد لي ولياً فقط آذنته بالحق توضيح المعنى لماذا تتردد في أن تضرب شرطياً؟ لأن الدولة كلها وراء أنت لا تعتدي على إنسان عادي، تعتدي على من يمثل سلطة. لو وسعت المعنى، لو عاديت وليا لله، وتعريف الولي في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأي مؤمن صح إيمانه، وصح عمله، هو ولي من أولياء الله، فقبل أن تفكر أن تعتدي على ولي أو على مؤمن عدوانا بلسانك أو بيدك أو بحيلة أو بإغراء أو بضغط، عد للمليون لأن الله معه هذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قُلُوبُكُمَ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهرة، أيعقل من أجل امرأتين أن يكون الرد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. قال علماء التفسير: معنى الآية أنك إذا أردت أن تكون في خندق معاد للحق فاعلم من هو الطرف الآخر. في منطق العصر القطب القوي سفيره معظم مبجل محترم إلى درجة لا تصدق. نحن حينما نتقي ان ننال السفير باذى، لا لانه انسان مصارع، لان دولته قوية جدا. يعني للتقريب، من اذى لي وليا، اذنته بالحرب. ومن حاربه الله قصم. ومن حاربه الله احيانا خثرة في الدماغ. تنتهي حياته يتمنى اقرب الناس اليه ان يموت يعني نقطه دم لا تزيد عن راس دبوس تتجمد في احد اوعيه المخ فيشد الانسان ويفقد نطقه ويفقد بعض حواسه تصبح حياته جحيما يعني مليون باب من ابواب ان تغدو حياه الانسان جحيم وانت في قبضه الله. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. انا اتصور ان اشقى انسان على وجه الارض هو الذي يعادي اولياء الله. لان الله ينتقم منه اشد الانتقام. اذكر قصه وقعت انسان له دعوة إلى الله وأظنه صالحا ولا أزكي على الله أحد يركب مركبة مشى مركبة أخرى وفي أضرار طفيفة جدا والرجل ورق فكتب ورقة وكتب هاتفه وهو متحمد إصلاح هذه المركبة بلغت ما بلغت والخلل طفيف جدا هو يكتب الورقة ليضعها في السيارة جاء صاحب السيارة ولا يليق في هذا المجلس أن أذكر ماذا فعل هذا السفيه مع هذا الإنسان الذي يعني مس مركبته عن غير قصد وتعهد بإصلاحه لم يدع كلمة سوقية إلا وقد وصفه بها أمام الناس صبر ثم افترق في اليوم التالي عنده مزرعة في منطقة جميلة جدا حول دمشق وقد دعا أصدقائه بهذه المزرعة أحد أصدقائه تأخر فاتصل به على الهاتف المحمول فإذا هو قد ضل الطريق قال له أنا سآتي إليك إلى المكان الفلاني في المكان الفلاني صار حادث سير اصيب بانقطاع في عموده الفقري وشل فوقا وقد اصبح قعيد الفراش وهو في مقتبل العمر من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب ومن حاربته فقد قصمته عد للمليار قبل ان تعتدي على مؤمن والانسان ما دام معافى من سفك دم المؤمن فهو بخير. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما. لأن الذي يقتل مؤمنا جزاؤه جهنم خالدا فيها إلى أبد الآبد. هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين وكأنهم في نزهة هؤلاء أمامهم يوم عسير. لذلك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب